موسيقى غيدة اي كلي نتسلم الريس حسن أخصائي ولا الريس راشد لويزا المزوطي ولا مولاي هلال بن كلوش زغيدا المزوطا غتسلم الحبيب ولا ابراهيم ولا سعيد ولا كلشي غينا غلان افنح في ربي عواشيركم سرق وزمول اللي دار نغيكي وزرقي اسيف الحب بارتي ميما لحبابيك قعدوا لو داديك أو أننا غيرا نريد ريك إرادة إيرادة سنيتك فغفو سيمون غيلم غير مغادر لكم غادور نتنصيك اشتركوا يا عيدين العيد كبيرة موجاده غامر قدي بس صير درصين غير ساس العيدين أقول لنمون فرح الحوشة لحبابين يكاد مرحباسي غير غصة عيدين احنا كده دونا لحبابي